Kita minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita Kerana kita nak berpuasa segulan Bukan nak berpuasa selama-lamanya Kalau kita mati, puasa puasalah kita selama-lamanya Itu sebabnya kita minta panjangkan umur Allah mutawil akmarna Wasahih ajsalna Ya Allah panjangkan umur kami Dan sihatkan tubuh badan kami Doanya Allahumma tawil akmarna wa sahih ajsadana Ya Allah panjangkan umur kami dan sihatkan tubuh badan kami. Buat apa nak sihat, kerana kita nak beramal.